השלימו את הצורה הריבועית עבור משוואה ריבועית כללית. יש לנו AX בריבוע ועוד BX ועוד C שווה ל -0. בכל פעם שאנחנו משלימים לריבוע, בעצם בכל פעם שאנחנו עוסקים בסוג הזה של משוואה ריבועית, אנחנו תמיד מעדיפים שלא יהיה לנו A או מקדם שאינו 1 עבור עיבר ה-X בריבוע. נהפוך את זה למקדם של 1. הדרך הקלה לעשות את זה היא פשוט לחלק את הכל ב-A. את כל העיברים באגף השמאלי ב -A. וברור כי יעלינו לחלק גם את האגף הימני ב -A. האגף השמאלי יהיה X בריבוע ועוד B חלקי AX, וכאן נרשום C חלקי A. יש לנו כאן מקום לחבר ולחסר דברים כדי שנוכל במת להשלים לריבוע. כלומר ועוד C חלקי A שווה ל-0 מחולק ל-A, וזה יהיה פשוט פשוט 0. פשוט שווה ל-0. כאשר נשלים לצורה ריבועית, אנחנו ראינו זה כבר כמה פעמים, אנחנו רוצים את המקדם של איבר ה-x שכאן, זה b חלקי a, ניקח חצי מזה, זה שכאן זה 2, כפול b חלקי 2a. ברור? השניים התבטלו. זה יש 2 כפול b חלקי 2a, אז ניקח חצי מזה, חצי מבי חלקי a זה b חלקי 2a. תיקחו חצי מזה ואז תעלו את זה בריבוע ותחברו זה כאן, ועוד b בריבוע, ונכתוב זה באופן הזה. נקבל b חלקי 2a בריבוע. וברור שלא נוכל לחבר משהו לאגף אחד של המשוואה, זה ישנה את המשוואה. אנחנו חייבים גם לחבר לאגף השני, או פשוט לחסר זה מאותו אגף שחיברנו זה אליו. אז נחסר גם את ה-B שני A. בריבוע כמובן, ממש כמו זה. כל המטרה בלעשות את זה היא ששלושת העברים, שלושת העברים הראשונים שכאן יהיו טרינום ריבועי מושלם. זאת כל המשמעות בלהשלים לצורה ריבועית. ראינו כבר את הצורה הזאת כמה וכמה פעמים, ונניח כי יש לנו M ועוד N בריבוע, אנחנו משתמשים, משתמשים ב-M ו-N כדי לא להתבלבל עם ה-A וה-B וה-X שכאן, אבל אם יש לנו M ועוד N בריבוע, אנחנו כבר ראינו כמה פעמים שזה יהיה שווה ל-M בריבוע ועוד 2MN ועוד N בריבוע. הנה שוב יש לנו את הצורה, את הצורה הזאת, זה כל הרעיון שמאחורי השלומה לצרועת ריבוע, זה כל הרעיון שמאחורי לקחת חצי של b חלקי a, זה b חלקי שני a, ואז להעלות את זה בריבוע ולהוסיף את זה לכאן. אנחנו עכשיו ממש מתאימים את זה לזה, כאשר m זה x ו-n זה b חלקי שני a, והשני mn, אם ניקח את x כפול b חלקי שני a ונחפיל אותו, בשתיים נקבל b חלקי a x. אז הביטוי הזה שכאן, הטרינום הזה, שלושת העברים הראשונים, יהיה טרינום ריבועי מושלם, ואנחנו יכולים לכתוב אותו ועוד b חלקי שני a בריבוע. ואז ברור כי יהיה לנו את הדבר הזה שכאן. ואז ברור שיהיה את כל, כל שאר הדברים האלה שכאן, ש- מינוס b חלקי, שבעצם עדיף שפשוט נעלה את זה בריבוע, כלומר, b חלקי 2a בריבוע זה מינוס b בריבוע חלקי 4a בריבוע, ואז יש לנו את הוועד C חלקי A הזה, אבל עדיף כי נרשום את זה עם אותו מכנה. יכול להיות לנו סיכל חלקי A או שנכפיל את המונה ואת המכנה ב-4A. נכפיל את המונה ב-4A ונקבל 4AC. נכפיל את המכנה ב-4A, נקבל 4A בריבוע. הסיבה בגלל אנחנו מכפילים את המונה ואת ב-4A הייתה כדי שיהיה לנו את אותו מכנה. וברור כי זה יהיה שווה ל-0. אנחנו יכולים לפשט את זה קצת יותר, או למעשה, אנחנו נפשט את זה הלאה בשלב הבא. אנחנו לא רוצים לדלג כאן על יותר מידי שלבים. יש לנו x ועוד b חלקי 2a בריבוע. עכשיו אנחנו לחבר, אנחנו ה-4ac, למעשה עדיף כי נשים את ה-b בריבוע ועוד 4ac, כל זה חלקי 4a בריבוע, וזה שווה ל -0. אנחנו לא שמנו ראשון את ה-4ac, אנחנו פשוט שמנו את המינוס b בריבוע. עכשיו נבודד את הבינום הריבועי. אז זה שבאגף השמאלי, לעשות זה, היא את הדבר הזה בשני האגפים של המשוואה. נעשה זאת. אתם יכולים לדמיין, אם נחבר b, נרשום את זה. בצבע אחר אבל נרשום זה. אם אנחנו נוסיף b חיובי בריבוע 4ac חלקי 4a בריבוע, באגף השמאלי, אלה שכאן התבטלו. ואנחנו גם נוסיף את זה לאגף הימני. נקבל b חיובי בריבוע, פחות 4ac, חלקי 4a בריבוע. כל מה שעושים בשמאל, חייבים לעשות גם בימי. מה נקבל כאן בסוף? אנחנו נשאר אם, באגף השמאלי, שני אלה התבטלו. יש לנו את אותו מכנה, ואנחנו נחבר את המונים, וזה מבטל את זה. 4ac מתבטל עם המינוס 4ac, זה פשוט מתבטל לחלוטין. ובאגף השמאלי, יש לכם רק x, ועוד B חלקי שני A בריבוע. ובאגף הימיני יש לכם, זה יהיה שווה ל-B פחות 4AC. נרשום את זה בצבע כחול. זה B בריבוע פחות 4AC, כל זה חלקי 4A בריבוע. הדבר הבא שאנחנו, שאנחנו סבירים להניח שאני לעשות, אם אנחנו רוצים למצוא את X, זה לקחת את השורש הריבועי של שני האגפים. של המשוואה הזאת, נעשה את זה כעת. נוציא את השורש הרבועי של שני הגפים של המשוואה הזאת. ואם, כאשר נעשה זה, אנחנו לא רוצים לקבל רק את uh, השורש החיובי, בגלל שx ועוד b חלקי שני a, יכול להיות מספר שלילי, או שהוא יכול להיות מספר חיובי. אז אנחנו ניקח את השורש החיובי והשלילי. אנחנו יכולים לומר שהשורש הרבועי, אנחנו יכולים לשים יכולים לשים כאן חיובי ושלילי היות ואנחנו מוציאים שורש ריבויים בשני האגפים. אנחנו יכולים לשים כאן חיובי או שלילי. אם נשים חיובי או שלילי בשני האגפים, אותו דבר. שונים. אם השורש הריבוי השלילי כאן יהיה שווה לחורש הריבוי השלילי שכאן, זה פשוט עוד אפשרות אחרת של חיובי ושלילי. את זה. שווה לפלוס או מינוס של השורש הריבועי של b בריבוע פחות ארבעה i, c חלקי ארבעה a בריבוע. ומה זה יהיה אחרי שנפשט אותו? באגף השמאלי שיהיה רק b ועוד x חלקי שני a. וזה שווה ל... זה החלק המעניין. אתם אולי אפילו מזהים חלק מזה. ניקח את הפלוס מינוס, השורש הריבועי העליון. ומה זה יהיה? אתם יכולים לקחת רק את הפלוס מינוס העליון, בגלל ששוב פעם אנחנו מיישמים את אותו רעיון, אין שום סיבה שתהיו חייבים לעשות פלוס מינוס באגף ימני או באגף השמאלי. יש כאן רק צירוף אחד, כאשר יש רק פלוס מינוס אחד במחנה. אנחנו מתנצלים אם בלבלנו אתכם, נרשום את זה כפלוס מינוס, שורש ריבועי של B בריבוע, פחות 4AC k. מהו השורש הריבועי של 4A בריבוע? זה יהיה פשוט שווה לשני A מבינים? השורש הרבועי של 4 זה 2, השורש הרבועי של A בריבוע זה A. אנחנו כמעט בסיום. למצוא את X, אנחנו רק חייבים לחסר B חלקי 2A משני האגפים. אנחנו צריכים רק לחסר B חלקי 2A משני האגפים. מי של המשוואה הזאת. באגף השמאלי נשאר פשוט רק X, ובאגף הימיני יש לנו מינוס B חלקי 2A, ועוד או פחות השורש הרבועי של B בריבוע פחות 4AC, כל זה חלקי שני a. היות ויש לנו אותו מכנה, ניתן לרשום את זה כ-b ועוד או פחות, השורש הריבועי של b בריבוע, 4ac, כל זה חלקי שני a. ובזאת סיימנו, אנחנו מצאנו מהו x, ואתם יכולים לראות כי למעשה, יש שני פתרונות. פתרון אחד כאשר תבחרו את השורש הריבועי החיובי, והפתרון הנוסף כאשר תיקחו את השורש הריבועי השלילי. אם השורש הריבועי הזה קיים, ועם החיובי והשלילי, אז אתם לא סלם 0, ת והתוצאה הזאת שקיבלנו ממש כאן, חישבו כך, אתם יכולים לתת לנו כל משוואה הריבועית את ה-A, את ה-B ואת ה-C, ואנחנו נצליח להחליף אותה אל הנוסחה שלמעשה הגענו אליה כרגע. ואנחנו ניתן לכם את השורשים, ניתן לכם את ה-X'ים עבור המשוואה הריבועית, ה-X'ים שמקיימים את המשוואה הריבועית. והנוסחה הזאת שכאן לפתרון כל משוואה ריבועית נקראת נוסחת השורשים. אנחנו, אתם ראיתם, כי היא כבר מהצורה של השלמה לריבוע, אין כאן כלל מסתורין או קסם. אבל אין ספק, כי אחת מהנוסחאות השימושיות ביותר במתמטיקה. בדרך כלל אנחנו לא גדולים של שינון דברים, אבל סבל להניח כי זה יועיל לכם לשנן אותה. מקווים כי נהנתם.